بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي طلاب الثانويه العامه الحقيقه انا عارف ان معظمكم متعود على الفيديوهات القصيره اللي هي دقيقه دقيقه ونص ثلاث دقايق بكثير قوي واذا طولت عن كده يا ما بيفتحهاش اصلا يا اما ما بيكملهاش لكن يعني استسمحكم المره دي تطولوا بالكم كده وتدوني شويه صبر كده يعني علشان الفيديو ده مهم جدا هيفيدكم كتير باذن الله الفيديو ده عن ازاي تراجع اللغه العربيه واحنا داخلين على امتحان ثانوية عام بإذن الله عشان تراجع اللغه العربيه انت محتاج ثلاث حاجة الحاجه الاولانيه جدول، جدول منظم، جدول واقعي يطمنك ويحسسك انك باذن الله هتسيطر على المبدا، الجدول اهم حاجه، الحاجه الثانيه اللي انت محتاجها اللي هي الكتب اللي تحل منها واللي تذاكر منها لان المصدر اللي بتحل منه ده مهم جدا جدا وبيفرق كتير جدا في مجموعك وهو اللي بيخليك بقى تحس ان الامتحان اللي قدامك ده عادي وبسيط وسهل او الامتحان ده غريب وصعب، الحاجه الثالثه انت محتاج استاذ محتاج استاذ خبير يجاوبك او يصحح لك او يرشدك للحاجات المهمه اللي في المناهج، ثلاث حاجات، جدول، كتب، استاذ. عايز ابدا حديثي بالجدول لان الجدول مهم، الاولاد لما بيحبوا او لما بيحسوا ان في خطه وهينفذوها بتشجعوا اكتر ان هم ينفذوها، بس المره دي بقى مش حمس اجوف زي, زي بتاع اول السنه، لا المره دي بقى يعني اكون او لا اكون. الجدول ده انا حطته لكم آه هيبان قدامكم دلوقتي اهوت. أه الحقيقه اول ملاحظه منه يعني ان مش بادئ من اول منهج هو بادئ بالروايه والمسرحيه يمكن يعني دي اخر حاجه في الادب هو مش ماشي بترتيب المنهج لا ده ماشي مره ادب مره قصه مره نصوص نحو بلاغه ده ثابت كل مره كمان في تعبير زي ما قدامك وهيبدا يوم 3 مارس طب ليه يا استاذ انت بادئ الجدول من الاخر؟ طبعا الطلبه الواعيه فهمت انا بعمل كده ليه؟ انتم يعني عارفين ان اضعف نقطه عندكم هي الاخر اصلا، لكن للاسف ان معظمكم لما يبدا مراجعه بيبدا من الاول، الاول ده انتم كتير قوي، فاكر ايام في الاول خالص وكنت عايز اخش هندسه وطب بقى واستاذ في اقتصاد فكنت بتذاكر بحماس شويه. لا يا سيدي نعيد الامجاد تاني ونذاكر تاني ان شاء الله بس نذاكر بوعي بقى، المره دي نذاكر بوعي وبهدوء بقى كده وان شاء الله الفتره المتاحه هتكفي باذن الله، جدول محطوط بالتاريخ ما طيب يبقى انت مقتنع معايا ان الـ الـ الـ الاخر المنهج ضعيف انت ما ذاكرتوش كتير فانا عايز الحقك وانت بادئ المراجعه بخيرك كده وبقوتك وبحماسك وبرغبتك آه وبمجهودك اللي لسه ما خلصش انك تاخد الحاجات الصعبه واللي محتاجه وقت في الاول وبعدين الحاجات اللي تذاكرت كتير ديت تحس انك انت ماشي في الجدول كده رايح للسهل مش رايح للصعب ودي نقطه مهمه جدا بتشجعك وبتخليك تكمل الطريق لان انا عايز ما قلت لكم في البدايه قلت لكم انا عايز احط جدول واقعي فزي ما قدامك الجدول طبعا مش هقول لك الجدول كله انا بس هفهمك نظام الجدول وقدامك انت هتتأمله لوحدك وهتفهم كويس قوي انا عايز منه ايه الجدول اللي هو الروايه والمسرحيه ده هنبدا يوم 3 مارس ان شاء الله فانت هتبقى يوم 3 مارس ده مذاكر الروايه والمسرحيه لازم تكون مذاكر كويس قوي خلي بالك المسرحيه طويله وعايزه يعني كلام كتير وعايزه تركيز فلو سمحت ما تاجلش الحاجات دي للاخر بعد ما تذاكرهم آه، تيجي للنحو والبلاغه قدامك حاجتين بقى في النحو والبلاغه طبعا آه، لما هنزل كتاب البوكلت هتلاقي آه، الكتاب ده فيه حاجه اسمها 100 معلومه 100 معلومه ديت اللي هي قواعد النحو كلها ورا بعضها بطريقه منظمه كده مطلعها من كتاب المدرسه بحيث انك تذاكر قواعد النحو انتم معظمكم للاسف ما بيذاكرش نحو وبعدين تحل بقى تحل منين الحمد لله في 100 فقره على اليوتيوب والحمد لله طلاب كتير متابعين معايا وعلى اليوتيوب او على الفيسبوك الميت فقره من كتاب الامتحان دول بجد يعني الحمد لله ربنا مبارك فيهم وان شاء الله باذن الله يلقوا القبول فانت ممكن تمسك كتاب الامتحان وتحل فقره من الفقرات ال 100 اللي في الاخر يبع عنوان الشخصيات اللي هي بعنوان الشخصيات زرقاء اليمامه واينشتاين وغيره تحل الفقره وتصحح معايا في الفيديو أفكر الفيديو ما ياخدش ربع ساعه نص ساعه يعني هتلاقي نفسك كل يوم لو عملت كده هتلاقي مستواك بيعلى جدا ان شاء الله في النحو باذن الله خصوصا انا بشرح يعني طلبك كتير يقول لي لا يا استاذ طب انا هحل ازاي وانا مش عارف ايوه انت امسك كده كراسه واكتب ورايا ملاحظات زي زمايلك ما عاملين لو كل يوم حليت فقره واحده بس نص ساعه هتلاقي مستواك علي جدا بس لازم الانتظام طبعا يوم ويوم كل يوم المهم ان انت تبقى ملتزم بالجدول ده ممكن كمان عندك ان شاء الله باذن الله تدريبات كتاب المدرسه موجوده برده على اليوتيوب اسمهم 21 تدريب اللي هو العام دلوقتي ممكن تبدا تحل معايا فيهم ولو كل يوم تدريب واحد طبعا دي تدريبات مهمه جدا اللي هي 21 تدريب في كتاب المدرسه اللي في الاخر حللهم برضو على اليوتيوب واللينكات كلها والرابط كلها ان شاء الله هنحطها تحت الفيديو ده عشان يبقى برضو الوصول الى الحاجات دي سريع. وان شاء الرحمن الرحيم هحل لكم باذن الله تدريبات من كتاب الاضواء لان كتاب الاضواء عامل حاجه جامع الامتحانات ثانويه عامه وجامع دليل التقويم وهو جايب قطع من عنده كمان. فالحقيقة المنظومة دي النحو ما شاء الله كتير هتلاقي فيديوهات كتيرة جدا ممكن تحل معايا وتصحح معايا منها وهتلاقيك ان شاء الله بإذن الله في النحو كل يوم بتحل او يوم ويوم وبتكتب ملاحظاتك وهتلاقي الدنيا زي الفل فما تشيلش هم النحو النحو محلول كتير اوي يعني المعلومات بتاعته والمصادر بتاعته كتير جدا بإذن الله طيب بالنسبه للبلاغه نفس الحكايه برضو انا حلل حوالي 30 تدريب من كتاب الامتحان وهحل تدريبات وهنزلها على قناه اليوتيوب او على الفيسبوك، فانت برضو بتحل بلاغه وتصحح معايا، بص انت كده ممكن تنزلش تروح في حته بامانه، انت لو ماشي على الجدول ده وبتتابع معايا الفيديوهات اللي بنزلها والله العظيم انت باذن الله انت مش محتاج تروح في حته. فلذلك انا بقول لك يعني ايه بقدم لك هديه وان شاء الله تكون مقبوله ويا رب تطول بالك بس وايه وتكمل للاخر ما تزهقش من الفيديو لان اللي جاي اهم كمان. ده بالنسبه ل واحد في الجدول يعني. شوف انا بعد كده النقطه الثانيه قلت لك قصه، قصه اللي هي من الفصل من واحد لثلاثه في الجزء الثاني، خلي بالك بص انا انا يعني واضح ان انا يعني مركز أو ان انا المنهج كله من الاخر، حتى القصه بدأها من الاخر، ما لي بقى ترتيب الاحداث في ترتيب الاحداث او القصه اصلا مشاهد منفصله، فهي مش مرتبه الاحداث قوي زي ما انت بتقول كده، فالجزء الثاني نبدا به مذاكره عشان الجزء الثاني اطول ومحتاج مجهود اكثر. انتك ثلاث فصول بس يعني بص انا كل اللي طالبه منك في الاسبوع الاولاني السبت والثلاث انا طالب منك حاجتين طالب منك الروايه والمسرحيه طالب منك القصه ثلاث فصول والسبت اللي بعديه طالب منك الكنيسه نورت والقصه القصيره والسبت اللي بعد الثلاث اللي بعديه عفوا ما سبت وثلاث هي ماشيه سبت وثلاث كده القصه واللي هي من 4 لستة 6 يعني انا في اسبوعين انا مش زحمك يعني انت لو تلاحظ الموضوعات بسيطة خفيفة لان انا عارف انك مسحوم يعني انا لما حطيت الجدول ده حاطت في اعتباري انك عندك فيزياء وكيمياء وعندك رياضة عندك احياء عندك تاريخ عندك علم نفس عندك مش عارف ايه فانا عارف ان الدنيا مسحوم حواليك فانا حطيت الجدول بالحنية ديت وبالهدوء ده علشان انت مسحوم وعلشان اضمن انك أنت ان شاء الله يعني تشعر انه مساحه وتشعر ان هو ممكن ان هو يبقى يتنفذ فقلت لكم من البدايه اهم كلمه عندي كانت ان يكون جدول واقعي ان شاء الله باذن الله طيب بعد الاربعه دولت اقف بقى نشوف اخر مره تعبير حتى كمان بص انا هنا ما اهملتش التعبير بقول لك طيب انت كده جاهز في الاربعه دولت اقف بقى يوم الجمعه 16 مارس هننزل اختبار في الاربع حاجات دول. يبقى كده الحمد لله انا في امتحانات يعني انت مش بتذاكر بس لا انت بتذاكر وبتحل من كتاب البكره لما اتكلم عن الكتب هقول لك تحل طبعا الكلام ده كله انت عليه اثناء المذاكره فطبعا انت بتفضل تذاكر وتحل وبعدين تيجي عند النقطه الرابعه دي تقف بقى ونعمل امتحان شامل في الاربعه دول تمام كده زي الفل بقيه الجدول نفس ماشي بنفس الطريقه بقى ماشي بنفس الطريقه اهوت مختار موضوعات كل اربع حاجات قدامك وكل مره نحو بلاغه طبعا ده ثابت لغايه الجمعه 13 ابريل اهو بتحل الامتحان الثالث لما توصل لغايه 5 5 اللي هو نهايه الجدول الجزء ده 5 5 انت كده رجعت العربي ان شاء الله طبعا مع الكتب الجميله اللي هتسهلك الموضوع ومع الاستاذ اللي بيجاوبك ومعاك هتلاقي الدنيا ماشيه يوم 5/5 خمسة خمسة انت ماشي بهدوء شديد جدا ما ركنتش العربي للاخر اوعى تعمل كده يعني في طلبه كتير جدا بيقول لك انا هبدا بقى في الاسبوع الاخير والكلام ده اوعى العربي اكبر من كده بكتير العربي اكبر من انه يتلم في اسبوع فلازم الشهرين دول ان شاء الله باذن الله لغايه 5/5 خمسة خمسة باذن الله هتبدا اول مارس 5/5 الشهرين دول لمينا العربي المره الاولى يعني كمان ده في مرة ثانية؟ اه طبعا في مرة ثانية طبعا. إن شاء الله بإذن الله بص حتى الجدول اهوت، بعد كده يمشي لك بعد كده فروع شامل بقى. يعني قراءة، قصة، أدب الشعر ونصوص الشعر أدب النسر ونصوص النسر، وكل مرة برضه معاهم نحو بلاغة، بص أنت مش هتبطل نحو بلغة يعني، وتبدأ مسيرة الشامل بعد كده، يعني حتى مسكنا الجزئي وبعدين فروع، وبعدين إيه؟ وبعدين شامل وكل ده موقوت أهو، موقوت يعني لوقت وقت محدد ويخلص إمتى فإحنا مش قلقانين إن شاء الله, بإذن الله. الملحوظه الاخيره ديت طب الشامل ده يا استاذ يعني هنحصل عليه منين ولا هنعمل ايه؟ برضه هقول لك لما نتكلم عن الاستاذ ازاي هتحصل على الامتحانات دي مني ان شاء الله على صفحه الفيسبوك على قناه اليوتيوب نيجي بقى للملحوظه الاخيره اللي في الجدول الملحوظه ديت يعني يا ريت نحترمها يا جماعه لانها يعني قد تكون هي بركه الجدول كله ان احنا كل يوم ما بنذاكر عربي نختم مذاكرتنا بدرس دين واحد لو سمحتوا ما نسيبش الدين للاخر وما الاهمال الفظيع ده لا يعني زي ما قلت لكم التماسا للبركه والتماسا للحسنات وللدعاء وللمعرفه وللعلم ان كل يوم درس دين كل مره يعني نذاكر عربي نختمها بدرس دين، وهنزل لكم برده كتاب جميل جدا بالخريطه الذهنيه في التربيه الاسلاميه هيساعدك جدا في انك انت تلاقي نفسك بتذاكر ست وحدات مقررين عليك وبعد الانتهاء ده بعد الانتهاء من الجدول الحصة الثانيه بقول لك ما تقلقش في الامتحانات الشامله باذن الله. كده اتكلمنا عن الجدول وارجو ان النفوس تكون ارتاحت كده عرفت هتبدا امتى وهتمشي ازاي وايه الدروس اللي هنذاكرها وهنخلص امتى لان الواحد لما بيبقى عارف هو هيبدا امتى وهيخلص امتى وهيذاكر ايه ده بيخليه حد ذاته بيهدأ ايوه انا بلاحظها لما لما الطلاب عندي في المجاميع العاديه او في المدرسه او في اي حته لما بحط لهم جدول كده فالولاد بيهدوا ودي اهم نقطه اهم نقطه تخش هادي هادي جدا كمان نيجي بقى للكتب احنا قلنا من البدايه احنا محتاجين ثلاث حاجات افكرك محتاجين جدول وخلاص خلصناه وعرضناه ومحتاجين كتب او كتاب نحل منه واخيرا محتاجين الاستاذ نتكلم بقى عن ثانيه الحاجه الثانيه اللي هي الكتب الكتب في الفتره الاخيره بالذات قبل الامتحانات في فتره المراجعه بتكتر جدا وتلاقي الكل عايز يخدمك فتلاقي كل واحد جايب لك كتاب او يقترح عليك كتاب او مراجعات الاستاذ فلان او جريده الفلانيه او الملخص الفلاني طبعا دي مساله خطيره جدا احذر منها في البدايه لان كثر المصادر بيطمع الطالب ان هو كده هيلم الماده كل ما يتجمع مصادر فهو كده هيسداد معلومات فيقوم ان هو كده يسيطر على المادة وما تفتوش حاجة طبعا ده وهم ليه لان دي فوضى كتر المصادر بيؤدي الى الفوضى وبيؤدي ان الطالب مش عارف يبدأ منين ويخلص ايه الاول ويحل هنا شوية ويحل هنا شوية يلاقي كلام متعارض مع بعضه او للأسف الشديد في مصادر غير موثوق فيها بتحط اسئلة غلط واجابات خاطئة وده كتير جدا فأحذر طلابي من أن هم يستخدموا مصدر غلط أو مصدر غير مأمون أو مصادر كتيرة في فترة المراجعة طب إيه الحل أنا يعني هقدم لحضراتكم دلوقتي حل قد يراه البعض أن أنا بقدم دعاية لكن أنا فعلا بقدم حل إذا كنت شايف أن أنا بقدم دعاية ممكن تعرض وممكن لا تكمل هذا الفيديو وإذا كنت شايف أن أنا بقدم حل شوف اللي يفيدك إيه واستفيد منه آه آه بحمد ربنا عليا وفضل الله عليا آه في ثلاث كتب انا عاملهم للطلاب. الكتب دي ممكن تحصل عليها من المكتبات او تحصل عليها الكترونيا وهنقول في الاخر ازاي توصل للكتب دي. الثلاث كتب دولت سلسله بعنوان المبدع. كتاب للشرح وكتاب للمراجعه وكتاب للحل. كتاب الشرح هو الكتاب اللي قدامنا دلوقتي ده كتاب عادي جدا منظم ملتزم بكتاب المدرسه ممكن تحصل عليه وتذاكر منه اذا ما كنتش بدأت مذاكرة او اذا كنت بتذاكر من مصدر مضايقك يعني في ناس بتذاكر ساعات نفسه يغير المصدر فده اللي ممكن اقول لك عليه لكن لو بتذاكر من مصدر معين ومرتاح لي وحفظت منه خلاص خلاص يبقى خليك في المصدر ده في مذاكرة استاذك او في الكتاب اللي انت خلاص ارتحت لي بس بشرط يكون متناسب او تكون انت متأكد انه مع كتاب الوزاره، طب اتاكد ازاي؟ افتح كتاب الوزاره وافتح المصدر اللي انت بتذاكر منه وقارن درس او درسين او ثلاثه او اربعه لو اطمنت خلاص يبقى استمر في هذا المصدر. انما لو لقيت هذا المصدر متعارض او ناقص او زائد ابعد عنه. دي دي حقيقه. الكتاب الثاني كتاب المراجعه هو كتاب الخرائط الذهنيه، الحقيقه الكتاب ده كتاب يعني انا اعتز جدا بان ربنا وفقني ان اخرج هذا الكتاب للطلاب. لان الكتاب ده هو ده وقته ليه لانه بيحقق مبدا السريع المفيد مبدأ السريع المفيد مهم جدا في فترة المراجعة لأن يعني أنت عارف إن أنت مسحوم وما ينفعش تقعد في كل درس ست سبع ساعات زي ما الطلبة بتفكر إن ده الإخلاص يعني، لأ طبعاً ده مش إخلاص المفروض إن أنا بستخدم السريع المفيد ومش بكروت، يعني أنا لازم أحقق المعادلة الصعبة إن أنا لا بكروت ولا في نفس الوقت ماشي بذاكر مذاكرة السحالف، أيوه دي مذاكرة سحالف إنك تقعد لي في نص سبع ثمان ساعات أو في ولاد وبنات بيقعدوا ساعات في موضوع القراءة ثلاث أيام و ويقول لك اصل انا عايز اتقنه وعايز احفظه بالنص وعايز احفظه طبق الاصل، طبعا دي إيه طريقه خطا جدا في المذاكره، انما الطريقه الصحيحه انك انت بتقرا الدرس حتى لو انت كنت اول مره تقراه خد فكره عنه وبعدين بتمسك كتاب الخرائط الذهنيه، كتاب الخرائط الذهنيه ميزته انه كتاب يفتح النفس المذاكره، كتاب مخطط كده جميل وبالالوان وتحس كده المعلومات مركزه قدامك وما فيش فيه اي اختصار، يعني هو الدرس اللي انت قراته في الكتاب المدرسه هو الدرس اللي انت هتقراه بس بطريقه عرض ثانيه، نفس المعلومات لكن معروضه بطريقه حلوه بطريقه جميله تفتح النفس الطريقه كمان تساعد على التذكر وعلى فكره طريقه الخرائط الذهنيه دي طريقه عالميه الناس كلها بتذاكر بيها بس انت يعني جايز تكون جديده شويه لكن هي طريقه علميه وطريقه عالميه وصحيحه جدا وهتصدقني هتحقق لك اهم مبدا في الفتره دي مبدا السريع المفيد. فانت هتذكر الدرس من المصدر اللي انت بتذكر منه الأول من كتاب المدرسة أو من مذكرة أستاذك أو من كتاب المبدع الأصفر وبعدين تمسك الكتاب الأحمر اللي هو كتاب الخرائط الذهنية هذا الكتاب تمسك الدرس برضو تقرأ منه وتذاكره منه لو اديت هنا ربع ساعة وهنا ربع ساعة يبقى انت كده زي الفل الدرس تمام كده ما تخافش هيثبت في الآخر بالكتاب الثالث بقى الكتاب التالت ده بقى اللي هو عليه العين والنيه زي ما بنقول بقى، الكتاب ده بتاع كتاب المبدع في البوكلت، هم التلاته طبعا زي ما قلت اسمهم المبدع، الكتاب ده كتاب المبدع آه اللي هو المراجعه النهائيه بنظام الكتيب او نظام كما تطلق عليه الوزاره البوكلت، هو ده الكتاب بقى الاخير اللي انت زي ما بنقول بقى بتثبت المعلومات بيه تماما، اللي هو في صوره ماسك لك الدرس عامل لك مسح شامل للدرس اسئله واجابتها النموذجيه على جنب. يعني تعالوا نأخذ مثال كده قدامنا درس إرادة التغيير قدامنا هو هذا الدرس آه القطعة واسئلة تحتيها ومساحة للإجابة المقالية وطبعا ده تدريب على امتحان آخر السنة علشان تلتزم بالمساحة دي لإن في طلاب كتيرة للأسف الشديد ما بيلتزموش بالمساحة إما زيادة أو نقصان يعني سعد تأتي له سطرين وهو عايز يكتب عشر طبعا يبقى أنت غلط يبقى أنت كده فهم السؤال غلط هو اللي حاطط السؤال عارف كويس قوي مساحه الاجابه المطلوبه قد ايه. في طلب العكس بقى يبقى مثلا يبقى حاطط ست سبع سطور وهو كتب سطر ونص او سطرين، برضه يبقى انت كده فاهم السؤال غلط. فدي ميزه الكتاب ده ان هي هتدربك على ازاي تظبط اجابتك حسب المساحه المتاحه. مش معنى كده ان لو نقص كلمه عن السطر او مثلا هم اربع سطور فانت كتبت ثلاث سطور ونص او ثلاث سطور يبقى في كارثه، لا ما هو برضه هو مش حاطط الاسطر دي بال زي ما بنقول كده بالميلي يعني لا مش مش طبعا ده مش منطقي يعني اكيد طبعا في ولاد خطوطها كبيره وفي ولاد خطوطها بسيطه صغيره كمان الميزه في الكتاب ده ان هو زي ما قلت الاسئله شامله مغطيه مش سايبه حاجه يعني مثلا درس اراده التغيير 14 فقره انا مش مثلا جيت اخترت فقره او اثنين وعملت عليهم اسئله وسبت الباقي لا كل دروس القراءة كل الفقرات مسكت كل فقرة في الكتاب وربنا قدرني وعني ان انا احط عليها اسئلة سواء في معاني الكلمات او في الاسئلة المقالية الميزة الاكبر بقى اللي انا شايفها واللي هي خلت الكتاب ده مختلف عن اي كتاب تاني هي مسارة الاجابات النموذجية اللي موجودة في الكتاب فوري يعني حل فوري زي ما نقول كده ان الاجابات موجودة في الهامش الهامش على الجنب كده تلاقي الاجابات سواء الاختياري ما بين اقواس هتلاقي في جدول هتلاقي رقم السؤال ورقم الاختياري يعني مثلا رقم 1 دي مثلا الاختياري رقم اربعه، شفت؟ اه يبقى كده السؤال واحد اللي هو كل ما سبق، اللي هو الاختياري اللي هو كل ما سبق ده، وهكذا، فرقم السؤال على اليمين وقدامه رقم الاختياري واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه، فدي بتخليك بقى انت ممكن يعني في طلب يقول لك لا أنا انا مش بحب اشوف الاجابات، أي طب عادي ما مسطره وحط حط ايدك او حط ورقه او اي حاجه يعني وخبي الاجابه وبعدين حل وبعدين اتاكد فورا من الاجابه، فالتاكد الفوري ده بيثبت المعلومه. دي نقطة مهمة جدا، لأن أنت المسألة أنك عشان تحصل على الإجابة وتتأكد منها، فأظن أنتوا عارفين بتبذلوا مجهود قد إيه، وتضيعوا وقت قد إيه، وممكن ما تحصلش عليه. الأستاذ بيبقى مسحوم تروح تسأله، آه ما تعرفش تسأله، تتصل بيه في التليفون تلاقيه مغلق، أو لو جاوب لك هيجاوب لك سؤال أو اتنين بالكتير جدا، فأنت بتبقى دايماً في حالة انتظار وفي حالة تضييع وقت. فلا الكتاب ده حل المشكلة دي وريح حتى الأستاذ كمان من صداع أنه يفضل يجاوبك على الأسئلة ويقولك اكتب لا ده بيوفر مجهود كبير على الأستاذ وعلى الطالب وبيوفر لك أنت وقت وبيخليك أنت كمان بيثبت المعلومة تثبيت فوري بحيث أنك ما تحسش أنك أنت اللي بجاوبه ده صح ولا لا فبتاخد الثقة أو باولي دي نقطة مهمة جدا بالنسبة للأسئلة المقالية بقى برضو الإجابات بتاعتها إما الإجابة كتبتها لك لو الإجابة صغيرة أو أشرت لك إليها في كتاب المدرسة يعني بص في بعض الإجابات لك كتاب المدرسة صفحة كذا من الفقرة كذا من كلمة كذا لكلمة كذا طب استاذ يعني؟ طب ايه الفايده ما كنت تكتبها لنا لا طبعا انا عايزك انت تفتح من المدرسه وتقراها وتكتبها بايدك دي مذاكره دي في حد ذاتها مذاكره يعني لو انت مذاكره اديك بتراجع بايدك وبتكتب وبتشغل حواسك لان اكيد طبعا لما بتذاكر بالكتابه اكيد اكثر فائده لما تبقى يعني باشا كده وقعدت تبص للكتاب من بعيد كده بقرف يعني فاكيد يعني هتشغل حواسك كده وهتلاقيك ايه متفاعل اكتر والكتابه اللي انت هتكتبها ديت الكتاب ده لما تملاه بقى بتفضل تملاه هتلاقي في اخر السنه بالك انا ده يعني في الاسبوع الاخير بتاع العربي ذاكر منه بس بس ذاكر اسئله س وج اللي انت عملتها ديت يعني اقسم لك بالله باذن الله هتلاقي الامتحان الامتحان قدامك ليه؟ مش مش مساله براعه مني هي مساله ان الاسئله الحمد لله ربنا قدرني ان انا اعملها شامله ان انا ما اخليش ما تسيب حاجه ده لدرجه في النصوص مثلا النصوص لما جيت اتعامل مع النص تعرف النص فيه اربع انواع من الاسئله في اسئله على الشاعر وعلى لقبه على مساله ايه ثقافته وهو منين والكلام ده طبعا الكلام ده مهم وفي اسئله على النص نفسه كمعاني كلمات وفي اسئله تانيه بلاغيات واسئله على التعليق ففي اربع انواع من الاسئله فتلاقي النصوص متعالجه بالطريقه ديت وهي طريقه جميله جدا يعني الحمد لله انا اشعر واطمئن على الطالب اذا هو مشى بالطريقه بتاعتي ديت لان هتلاقي الاول مجموعه اسئله اختياري بص انا هحقق لك مبدا السريع المفيد اه هي ب... الاختياري ده بيعالج معلومات جزئيه صغيره لكن عارف بالاختيار كده هتلاقيك انت البناء المعرفي عندك بيتراكم بهدوء بالراحه يعني مثلا لقبه ايه هو كان ايه الديوان اللي اصدره؟ بدل ما اقعد احفظها على بعضها كتله كده لا انا بجزها لك تاخدها معلومه معلومه كده بصوره الاختياري والاجابه دايما زي ما قلنا في الهامش. بعد ما بخلص الاسئله على الشعر والقصيده بتيجي بقى الاسئله على الكلمات. وطبعا الكلمات دي انت عارف يعني لو جيت تعد لو جيت تحسب درجه الكلمات قد ايه هتلاقي على فكره درجه الكلمات في القراءه معاني الكلمات في القراءه ومعاني الكلمات في النصوص هتلاقي درجه كبيره يعني انت عارف ان العربي 80 درجه فكل كلمه تقريبا عليها درجتين فطبعا كونك تغلط في الكلمتين ثلاثه يبقى انت كده 1% طار فدي كارثه يعني فعشان كده بقى انا اهتميت بمعاني الكلمات جدا في النصوص بجد يعني انا فعلا الحمد لله ربنا قدرني ان انا امشي لك مثلا الثلاث ابيات بص قدامك مثلا في غربه وحنين هديك تموزك كده سريع الثلاث ابيات قدامك اهوت هتلاقي قدامك مسكت المرادف كله الاول كل احتمالات المرادف ورا بعدها وبعد ما خلصت بص 19 سؤال تقريبا على المرادف، بعد ما خلصت أسئلة المرادف دخلت في جميع احتمالات المضاد، يعني مسكت كل كلمة وتخيلت الممتحن عايز يجيب سؤال في الحتة دي مضاد ايه؟ فمسكت لك المضاد كل احتمالات المضاد، وبعد كده مسكت لك كل احتمالات الجمع. جمع الكلمه دي ايه؟ ممكن جمع ايه؟ جمع ايه؟ شوف قدامك والاجابه برضو بقول لك فوريه على الجنب، ميزه الاجابه دي انا معتز بيها جدا ان ربنا قدرني عليها اقدمها لك علشان فعلا انت كده بتحقق مبدا السريع المفيد. والشامل كمان، يعني بص السريع المفيد الشامل، مفيش كروته هنا، ده انت ماسك كل كلمه وكل جزئيه بعالجها لك. كمان المفرد اهوت جميع احتمالات المفرد وانبه طبعا حكاية المفرد والجمع دي خطيره جدا لان يعني المعاني ممكن يعني تقرب المعنى شويه تشغل مخك شويه لكن الجمع والمفرد دي مساله خطيره جدا وهو لما بيحب يتراخم بيترخم في الجمع والمفرد دي بعد الجمع والمفرد وبعد ما خلصت لك مسح شامل للثلاث ابيات بص تقريبا شوف اسئله قد ايه اسئله كل دي على معاني الكلمات بس بخش بقى في البلاغيات البلاغيات بقى برده ممسكها لك جميع احتمالات اسئله البلاغ سرت البلاغه اما في الالوان البيانيه وحسنات البداعيه اما في الاساليب الانشائيه والخبريه اما في الايجاز في الاطناب في الايحاء في مش عارف ايه ابص كل انواع الاسئله المحتمله في البلاغه جبتها لك في صوره اختياري علشان تحقق لك برضو اللي هو البناء المعلوماتي السريع انك انت عمال تكتسب معلومات بسرعه بطريقه منظمه والاجابه فوري جنبك فدي البلاغيات مسح شامل للبلاغيات مسح شامل دي مهمه جدا بعد كده دخلنا بقى في الاسئله المقاليه طبعا الامتحان يعني مش كله اختياري الامتحان في اسئله مقاليه الاسئله المقاليه اما بتجاوبها لك رمز المفتاح اللي على الجنب ده هو رمز الاجابه آه ان انا بديك مفتاح الاجابه يعني بقول لك تجاوب بالطريقه ديت يعني مثلا بقول لك اثر الالفاظ في العاطفه بقول لك تعمل ايه بقول لك إيه اشرح مثلا او حدد العاطفه واخرج الالفاظ المناسبه انت تنفذ الكلام ده وتكتبه بقى في الاسطر اللي قدامك بالنسبه للاسئله مثلا ساعه تقول لك كتاب المدرسه صفحه كذا من كلمه كذا لكلمه كذا تقوم انت طبعا دي اكيد مهمه جدا لان زي ما بقول ان امتحان اخر السنه بيلتزم في الاسئله بكتاب المدرسه وبنموذج الاجابه من كتاب المدرسه بينزل صفحه كذا السطر الفلاني عشان تعرف عارف اعتراضات كثيره في سنة عامه في اعتراض هم بيعالجوه كده بيطلع على الاعلام ويقول لك يا عم ده وسط من كتاب المدرسه ساعتها لا لا ولا ولي الامر ولا حد ليه انه يعترض على الموضوع ف الحمد لله الأسئلة بص مساله مقاليه وفي الاخر خالص بعمل لك اسئله على التعليق بقى طبعا التعليق ده مهم جدا التعليق ده عند طلاب كتير مشكله في التعليق في النصوص لان هو تعريف تعليق كتير و في بعض كذا نص تسع نصوص فبرضو بعالجهولك جزئيا واحده واحده كده بالراحه تلاقي واحده واحده كده انت ماشي والتعليق معلوماته عماله تتراكم جواك يا اما جزئيا يا اما عن طريق الاسئله المقاليه بكده انا ضميري مرتاح وانت هيبقى ضميرك مرتاح انك ذكرت النص شوفت بقى لو أنت قريت النص المزاج قريت لو قريت النص من الكتاب المدرسة. او من كتاب اللي انت بتذاكر منه وبعدين رجعته من كتاب الخرائط الذهنيه وبعدين رحت حليت عليه من البوكليت طب كل ده ياخد وقت كتير جدا استاذ لا طبعا ما احنا قلنا مبدا السريع المفيد هفضل اكرر الكلمه دي كتير جدا مبدا السريع المفيد السريع المفيد قراءه ثم كتاب الخرائط الذهنيه ببص على المعلومات ثم حتى كتاب البوكليت وانا بحل انا بحل بمبدا السريع المفيد اللي هو بدون كروت ولكن في نفس الوقت ضامن ان المعلومات ملمومه ده بالنسبه للنصوص بالنسبه للقراءه حتى القصه كمان قصه اتعالجت بطريقه جميله جدا القصه هيت برضو اسئله احداث كلها كل الفصول عالجت لك واسئله مقاليه إيه صدقني كل فصل لو جاوبت الاسئله دي ان شاء الله الفصل باذن الله احداثه في جيبك، يعني انا لما عملت الاسئله دي واخترتها اخترتها بحيث انها تغطي احداث الفصل بحيث انك انت تبقى مطمئن، احنا عارفين طبعا مفيش اسئله معاني كلمات في القصه، القصه بيسال فيها زي ما هي الطريقه اللي قدامك دي بالظبط كده بيجيب لك سؤال او اثنين او ثلاثه اه تختار وبيجيب لك سؤالين مقاليين اه تختارهم وتجاوبهم. وبرده القصه برده بقول لك في صفحه كذا في الكتاب كذا تكتب من قوله كذا الى قوله كذا. نيجي بقى للبلاغه والنحو. حال البلاغه والنحو عدكتهم لك برده بطريقه الحمد لله ان شاء الله يعني بدعي ربنا انها تطمئنك وتحيط لك بالامر باذن الله. فالبلاغه مسكتها ازاي تجاوب سؤال البلاغه والنصوص بالآخر يعني انت عارف في اسئله مشهوره قوي لازم نعالجها بالطريقه اللي هو بيصحح بيها. تعرف البلاغه يعني ما فيش حاجه بقى هتروح تقرا من كتاب المدرسه كتاب المدرسه مش كل البلاغات مذكوره فعشان كده جبت لك بقى الاسئله المشهوره هيا بص قدامك جمعت لك الاسئله كل الاسئله ديت صيغه السؤال لان انا بخاف من صيغه السؤال فجمعت لك صيغ الاسئله قلت لك بالطريقه الفلانيه طريقه الاجابه بعد طريقه الاجابه جبت لك نموذج نموذج بقى جبت لك نموذج تطبيقي عشان تطبق الطريقه اللي انا قلتها لك قدامك اهوت واجابتها في البلاغه ان انا اعمل لك ثوابت بلاغيه دي مهمه قوي الايحاء زي ما تخلطش ما بين الايحاء وما بين القيمه الفنيه لما يقول لك مثلا ماذا افادت كلمه كذا ماذا افاد عطف كذا على كذا الكلام ده ساعات الطلبه يعني ما بيبقوش لاقين ليه مصدر يجاوب منه لان ما فيش في كتاب يدرس الكلام ده فلذلك يعني الحمد لله ربنا أعني على ان انا اجمع لك كل ما أه علمني الله في خلال الفترات السابقه مع الطلاب والامتحانات وغيره وحطيتهولك خلاصه خبره اكثر من 20 سنه أه قدامك في البلاغه حضرتك هتبقى مطمئن جدا مش هتتفاجئ باي سؤال ان شاء الله ومهما الممتحن يعني يحاول ان هو يتلاعب بالالفاظ في السؤال فانت واثق من نفسك وقوي جدا بالنسبه بقى للنحو الحقيقه النحو انا عارف نوعاً من مشكله لناس كتير ومشكله النحو يا جماعه اساسا بسبب عدم مذاكره القواعد يعني انت بتخشوا على طول كده ايه مش عارف تبداوا منين اصلا بتخش تحل ما أنتش عارف تحل، تيجي تذاكر تلاقي المعلومات كتير مش عارف تذاكر، فالنحو بيمثل لناس كتير طبعا، مش كل الناس طبعا، بيمثل لناس كتير معضله. فربنا قدرني برضه ان انا نظم لك معلومات النحو. فانا عملت لك نظام ال 100 معلومه، نظام ال 100 معلومه ده جميل جدا، جمعت لك كل المعلومات بترتيب كتاب المدرسه، جمعتهم لك، المعلومات بتاعت ثانويه عامه مهمة جدا اللي التي لا يخرج عنها امتحان، فجمعتها لك في صوره 100 معلومه. وعملت لك جدول كده مقسوم ظريف كده، القاعده على اليمين وسؤال عليها على الشمال. فانت بتقرا القاعده وتحل سؤال، تقرا القاعده وتحل سؤال، ده بيخليك تحس انك انت بدات المعلومات تتنظم. وده برضه بيديلك يعني قابليه انك انت تقسم النحو. يعني ايه النحو؟ يعني انت لو عملت كل يوم 10 معلومات، ذاكرت 10 معلومات بس هتخلص النحو في كم؟ في كام؟ في ايه يعني؟ في كام يوم يعني؟ في 10 ايام، هم 100 معلومه. فاذا انت كده بقى عندك مساله تنظيم المعلومات اهم من المعلومات يا جماعه والارقام مغريه يعني عارف ال100 معلومه حاسس ان انا خلصت 10 خلصت 15 عشر خلصت 20 ال معلومه مش 100 فقره عشان بس ما فقره دي حاجه ثانيه وبالنسبه للنحو كمان جمعت حاجه جميله جدا اللي هي زي نقول ثوابت نحويه في في معلومات نحويه كده مهمه جمعتها لكم زي ما قدامك اهيت وجمعت لك كمان ازاي تجاوب السؤال لما يجي استخرج مش عارف حاجه بعلامه فرعيه ازاي تجاوبها اللي هي الحاجات الومضات المهمه جمعتها لك في صفحتين قصاد بعض اهي ذاكرها كويس. قلنا بقى الانجاز الاخير في النحو فانا الحمد لله برده ربنا قدرني وجمعت لك اهم الاسئله من كتاب المدرسه واجابتها النموذجيه بعدها على طول اهم الاسئله. لان انت عارف كده الدرس عباره عن مجموعه تدريبات مجموعه تدريبات هو فيه تذكر انه تدريبات تدريبات تدريبات فانا الحقيقه الحمد لله بقالي فتره طويله طبعا بدرس الكتاب وبنراجع و... ف عملت تتراكم معانا الاسئله المهمه الاسئله المهمه كتير من الدراسه فجمعتها الاول جمعت الاسئله المهمه وبعدين صنفتها صنفتها لك يعني سؤال بص قدامك كده اسئله على التسمية والجمع، اسئله مش عارفه على الاستثناء، اسئله على النداء، اسئله على مش عارف ايه، بص فده بيخليك انت كمان تنتبه وبسرعه برضه، السريع المفيد اهو، عشان ما يبقى لكش حجه يا بطل، عشان يبقى قدامك اهو الكتاب البوكلت الحمد لله ازعم وادعو الله عز وجل ان يكون زعمي صحيحا ان هذا الكتاب باذن الله يكفيك عن اي كتاب اخر، ولا كتاب بقى خارجي ولا اي حاجه خاطر طيب امتحانات يا استاذ هو هو شامل امتحانات ثانوية يعني هو هو اصلا اشار الى نقط كثيره جدا جت في ثانوية عامة، وانت عارف المنهج متغير اصلا معظم النصوص الجديدة ومعظم الموضوعات الجديدة مش موجودة في امتحانات ثانوية عامة السابقة. فاذا امتحانات ثانوية مش هتفيدك بس الا في النحو جمعتها لك كلها في النحو، او في البلاغة موجودة كلها في البوكليت او في القراءة اللي هي الدرسين اللي كانوا موجودين او الثلاثة اللي كانوا موجودين برضه موجودين. ف لو عايز حتى تطلع على امتحانات عامه لوحدها ممكن تلاقيها على النت وموجوده بس اما حاجه يكون اجابتها نموذجيه بس ما كنتش حاطط اجابتها من عندي يعني. فانت بالكتاب ده ان شاء الله تكتفي. والتوحيد حلو لما احل كتاب واحد واخلص فيه واتقنه احسن ما حل 100 كتاب وانا مش متقنهم. يعني ان تقرا كتابا 100 مره خير من ان تقرا 100 كتاب. يعني اه التركيز حلو الكتاب بيحقق التركيز يا شباب فارجو ان الكتاب ده ان شاء الله باذن الله يرضيكم ويكون حقق اللون الشق الثاني من اللي انت محتاجه يعني احنا قلنا محتاجين ايه ها ما ننساش بقى جدول وكتب واستاذ فده عن الكلام عن الكتب وان شاء الله باذن الله تحصلوا على الكتب من خلال مصادر كتير جدا يعني الحصول على الكتب ده مش صعب يا جماعه الحصول على الكتب راسلونا على صفحه الفيسبوك ممكن رقم تليفون موجود اهو ممكن هتلاقي في منشور على الصفحه بيقول تحصل على الكتب ازاي سواء الكترونيه او سواء مطبوعه بالنسبه للناس بقى اللي بتقول احنا مش عارفين نشتري الكتب دي او مش قادرين ماديا نشتري الكتب دي يا يعني جماعه انت لو تابعت فيديوهاتي وعملت برنت انت مش محتاج حاجه خلاص يعني الناس اللي مش قادره تشتري الكتب او الناس مش عارف توصل لها ما هو في حاجات احنا اللي بنعرف نعمله مجاني يا جماعه بنعرف نعمله مجاني بنقدمه مجاني انا عمري ما كتمت علم على احد يعني كل اللي اكتر من 500 600 فيديو موجودين على قناتي على اليوتيوب شرحين المنهج كله بالنسبه للمجموعات اونلاين حتى اللي بنعملها اللي فيها اشتراك رمزي رمزي بقول كلمه رمزي دي مهمه جدا اشتراك يعني للتكلفه الناس اللي بتشتغل والسيرفر والكلام ده كله والحجز والكلام ده كله حاجه رمزيه جدا مش مش بزنس يعني فمجموعات اونلاين حتى كمان ما خليتهاش محجوبه ده انا كمان بقيت يعني اطلعها بره عشان على الفيسبوك عشان الناس تشوف احنا بنعمل ايه المجموعات اونلاين حتى لا نكون من الذين يكتمون العلم فاحنا بنعمل ربنا قبل ما نعمل اي حد فالكتب ممكن توصل لها عن طريق المكتبة أو توصل لها إلكترونيا بترسلهم على الصفحة بن هي أهم حاجة بص صفحة بن ذاكر ديت هي اللي عليها المركز يعني. أنت لو عايز أي حاجة هترسلهم هم يقولك ازاي تحصل على الكتب الإلكترونية وإزاي تحصل على الكتب الورقية وإن شاء الله بإذن الله ما يكونش حاجة أبدا ممنوع عنكم بإذن الله وربنا يوفقنا جميعا. ده بالنسبة للكلام عن الكتب. طيب بالنسبة بقى للشق الأخير اللي أختم بيه اللي هو الأستاذ. طب الأستاذ بقى نوصل له ازاي بقى؟ يعني نوصل لك ازاي يا استاذ بقى بص يا سيدي صلوا على النبي هو الموضوع ببساطه ان هتبقى سبت وثلاث الساعه 9 كل يوم سبت وثلاث الساعه 9 انا هطلع على المجموعات اونلاين من خلال مجموعات اونلاين من خلال البث المباشر على صفحه بنذاكر على الفيسبوك هتلاقيني انا مع الشباب اللي هم مع الطلاب اللي هم مشتركين في مجموعات اونلاين عمالين بقى احنا حسب الجدول طبعا ماشيين حسب الجدول يوم تلاتة مارس عمالين نتكلم عن المسرحية وعن الرواية وعمالين نحل نحو بلاغة مع بعض فانت بتتابعنا من على الصفحة بس ما بتعرفش تشارك يعني ما بتعرفش تسأل ما بتعرفش مثلا ترفع حاجة صححها لك ايه الفرق بس مجانا طبعا من على صفحه الفيسبوك هيبقى مجانا طبعا على اليوتيوب برضو نفس الحكايه بتنزل بعدها ب 24 ساعه التسجيل ده اول ما بيتسجل بينزل على اليوتيوب لو انت متابع على القناه اليوتيوب فاذا سبت وتلات الساعه 9 انت هتقدر توصل لي من خلال صفحه الفيسبوك او من خلال الاشتراك في مجموعات اونلاين قلت الفرق ما بين انك تشوف على الصفحه وانك تشوف جوه مجموعات اونلاين مساله التصحيح واجابه الاسئله لان انا ما حدش يقدر يقدم دي مجانا انت هتصحح للجمهوريه كلها مستحيل يعني مستحيل واحد يعرف يصحح للجمهوريه كلها، فلازم يكون في عدد محدود ولازم يكون في خدمه كبيره جدا بتتقدم ورا الموضوع ده. فمساله اني اعرف صحح لك مش عارف صحح لك لو انت بتشوف من على الصفحه ولا اليوتيوب. اه صحح لك الاولاد بيحلوا امتحان وبديهم الامتحان عادي جدا، امتحانات الشامله، انت برضه هتحصل عليه، بس هنزل لها نموذج اجابه انت تصحح لنفسك، لكن الثانيين انا جوه مجموعات اون لاين بيجوني بصحح لهم عادي جدا بيصور بالموبايل امتحان بيكتب عادي في عادي. وبصورهالو لي بالموبايل وبيرفعها من خلال رابط معين وبصححها له وبترجع له بتصححها وبرضه هعرض عليكوا اللي صححته ده علشان برضه تستفيدوا من اخطاء زمايلكم او من مميزات زمايلكم بالنسبه لموضوعات التعبير برضه برضه في مجموعات اونلاين الطلاب برضه بيصوروا موضوع التعبير ويرفعوه لي وانا بصححه فده الفرق ما بين الاشتراك وما بين الرؤيه مجاني ان انا بعرف اصحح موضوع تعبير للمشتركين بعرف اصحح امتحانات للمشتركين لكن بجاوب على الاسئله هما ثلاث حاجات تصحيح الامتحانات واجابه الاسئله وتصحيح مواضيع التعبير والتكليف ببعض الواجبات. انت بقى هتحصل على كل حاجه ما عدا الثلاثه دول، هي دي الفكره يا جماعه اللي احنا ما نقدرش نقدمها زي ما قلنا مجانا لانها طبعا مستحيل حد يقدر يتابع الكلام ده مجانا. وحتى قيمه الاشتراك في الموضوع دي بقول حاجه رمزيه علشان نقدر نكمل وعشان الناس اللي بتشتغل حوالينا، فاحنا ربنا يعلم يعني احنا ما بنستغلش موقف ولا بنستغل فتره، احنا نفسنا نفيد اولادنا كلنا وانت اولادنا بدليل ان كل اللي بنقدر نطلعه مجانا بنطلعه فسبت وثلاثه نبقى مع بعض الساعه 9 شباب ده بالنسبه للاستاذ يعني فانشاء الرحمن الرحيم كده انت معاك يا بطل كده انت معاك يا بطله ثلاث حاجات معاك في الجدول هتلاقيه اهوت اطبعه وابدا امشي عليه معاك الكتب الثلاثه او بعضها مش شرط الثلاثه شوف انت عايز ايه ترتاح تحت الكتاب اللي هو الشرح ارتحت الكتاب الخرائط الزينية بس اهم حاجه كتاب البوكلت ده لان هو ده اللي هنشتغل منه. آه كمان معاك الاستاذه اهوت سبت الساعه 9 يبقى انت كده مش محتاج ان شاء الله حاجه غير انك تتوكل على الله بقى وربنا يوفقنا جميعا مش محتاج انت تروح في اي حته انت كده ممكن توفر مجهودك وتوفر فلوسك وتتابع معايا ان شاء الله باذن الله وربنا يكرمنا جميعا باذن الله ويبارك لنا في هذا العمل. ونوصل للي احنا عايزينه ونحقق احلامنا ان شاء الله ويا رب يا رب كل واحد عنده حلم جميل يحققه عشان يفرح ويفرح اهله ويفرحنا معاه ودي الثمره الحقيقيه اللي بتفضل لنا كلنا دعواتكم ودعوات اولياء الامور احنا محتاجين لها جدا جدا جدا لا نستغني ابدا عن دعواتكم ويا رب يوفقنا جميعا واشوفكم على خير ان شاء الله الجدول يا شباب هيبدا 3 3 استعدوا حتى لو حد بدا متاخر شويه ممكن عادي يشبك ويربط معانا برده يعوض اللي فاته ويكمل معانا ان شاء الله ابناء الطلاب ارجو ان انا مكنش زهقتكم مكنش طولت عليكم وارجو ان شاء الله تكونوا استفدتوا باذن الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته